Jag har röst så det går här, men det är inte alltid den bästa lösningen. Han sa Gunnar Häger jobbar inte på Sveriges Hembygdsförbund med tillgänglighet och som ensam ansvarig för detta område som Stefan sa för drygt 2000 hembygdsföreningar så blir det en del att göra om jag säger så. Dessutom passar jag ofta på att få goda idéer och sånt där genom att besöka andra museer. Jag tänker titta på kulturen lite smått imorgon och jobba lite grann på skansen också med samma frågor och har egentligen förflutet från Historiska museet som guide och haft x antal tusen skolklasser bland annat. Och... Eh, berättat om allt som gäller vårt kulturarv, framförallt den äldre delen, fram till medeltidens början. Plus nya utställningar. Och för att ta lite att göra så är det alltså dessutom ordförande i kulturförvaltningens funktionshinderråd i Stockholm så att det blir lite att pula med, så sova det är väl inte så mycket. Det där med... Viktigt är ju det vi har pratat väldigt mycket idag, som jag märkt, det är väldigt mycket det här med ramper, hissar och grejer, och det är fruktansvärt viktigt. Men det som också är viktigt, det är mycket som är rent förmedling och konsten att hitta dit. Det är så att jag har en fru som är intresserad av ämnet, även om hon inte är arkeolog på något sätt, men vi åker ofta ut och tittar på hemvilsgårdar, formlämningar och liknande och det är Ibland rena lyckträffar att det finns skyltar. Ofta finns det inte den enda lilla pip att här kan ni svänga in, här får ni se massa och det är tillgängligt. För marken kan vara jämn, det kan vara lätt att ta sig fram och hitta till gravfält eller runstenar eller vad det nu är. Så det finns oerhört mycket som går att göra. Här är ett sånt där strålande exempel. Den här runstenen står vid en plats som heter Toftaholm. Den ligger precis på Gerskon, Kronobergs och Jönköpings län. Så kommer man ner fyran från ena hållet så svänger man av i ett län och från andra hållet svänger man in i andra länet. Den här runstenen står ansvarsmässigt för Kronobergs län och Länsmuseet i Växjö. Och det har man tänkt till lite grann när det gäller just tillgängligheten. Till exempel det faktum att om man nu ser som en karta, själv jag, har jag 10% på ett öga. Sen finns det inte mer. Men, skylt... Ja, lite svinn får man ju Jag är så van att det ska vara kant och grejer och stå på näsan över så det var inte premiär. Men om ni tittar ofta mycket i betet och andra sätta upp skyltar med text att läsa om den. Men här har man gjort så att den skylten till vänster är faktiskt både på punktskrift och en taktil skiss som visar hur runstenen ser ut. Och både då själva formen på stenen och ornamentik och runor och så vidare. Ett annat projekt som vi själva gjort på Hembygdsförbundet kommer från den skyld som vi har där, som jag också kommer tillbaka till lite bättre snart. Ett projekt som heter Tillgängligt landskap åt alla. Just för att förmedla på ett sätt så att många fler har en chans att uppleva vår kultur. En viktig sak är just också att hitta plats att ställa bil eller vad det nu är man kommer med. Färdtjänst eller sådär. Det där är ju nationalmuseum, den andra kommer från Torsby hembygdsförening just i Värmland. Det man också har faktiskt tänkt till, ofta är problemet att man väldigt sällan tänker på Parkeringsplats, hitta dit, vägbeskrivning och liknande. En annan sak är då också att komma in. Som Per Anders Johan som pratade om förut, Världjan 3 är ju ett sånt där bra fall. Jag kan inte heller låta bli Lillevargs, i och med att jag själv är ordförande som jag sa i kultur, och därmed också då Lillevargs roar jag mig lite då med. Just det där med kontrastmarkering är en annan sak som är väldigt bra. Det där är från nationalnätet Postmuseet. Och därmed så är det just vad man ska se. Vad går dörrar? Vad går eventuella en, ett steg och liknande? Och just det där faktum att kunna ta sig fram på ett säkert sätt. Det är bara det att ibland kan det vara så att man tycker att det är så fint med gräsmattor och grejer. Den här Malmköpings Hembygdsförening i Sörmland gjorde så att de tänkte till att går man uppe på gräsmattan går det bara rakt ner ett var det två meter och så ligger man ner för sprattla. Så man satt ett eget staket så det inte går att gå på näsan eller köra med rullstol och glida ner eller vad det nu kan vara för något. Rampe är just ett exempel. Det här är från Väse, också en hemlighetsförening ute för Karlstad. Där man dels satte en ramp in, ut med sin pressgård. Man kan komma in och ha med sig släkter, för det är släktträff och möjligheter på övervåningen, för det finns hiss inne i huset. Och dessutom så börjar man en gång att grunda Hur ska vi göra med alla dessa fina blommor som växer ut med väggen här? Jo, man flyttade helt enkelt rabatten ett snäpp ut Och så satte man rabatten emellan Eller utanpå och rampen som man kommer in Och därmed behöll man ju faktiskt utseendet på håll ändå Från just kulturarvet. Ett annat sätt vi har också då Ringamåla, nere i Blekinge, där man då satte ett lyftbord så man kan komma in på mellanvåningen och beundra miljöer och hela verksamheten. Nu pratar vi om Ringamåla från Hembygdsförelsen just av det skälet att vi försöker nu skapa en verksamhet på den rent pedagogiska verksamheten för skolbarn. Med och utan funktionsnedsättningar. Lyftbord är ju ett annat exempel. Det här är ju från eh, Jämshög Och det andra då, histerna, är just från väsen som jag pratar om förr. Just det där med att komma upp för enstaka steg kan vara väldigt jobbigt ibland. Och de kan vara svåra att se om man säger se dåligt, säger tröskla och sådär. Så, där. så att här har man också då tittat på lösningar i just. Det är just. Dels den här som är bara ett steg som man byggde in i jämnshög. Och det andra är då tröskellister som gör att man kan komma in. Byggnaden är klart tillgänglig och miljön påverkas inte speciellt mycket ändå. Kontrast är viktigt som ni ser. Den där trappan där uppe på Länsmuseet i Falun, om inte det fanns de kontrastlinjerna som ligger där. Skulle jag absolut inte upptäcka dem, för jag ligger neranför. Ledstråk i ett annat sätt. Just det där att ha, om man nu skapar en tillfällig utställning. Lägga ut en tejprämsa ungefär liknande en halkskydd på trappe Så kan man då följa det och sen vid tvärstående platser kan man då ställa ut. Montrar, taktila föremål, audioguider eller vad det nu kan vara för något. Just det där att kunna ta sig ut i miljön är väldigt bra och viktigt. Den här bryggan här nere ligger faktiskt i Väjby nere i Nordästa Skåne, så nu är vi nästan på hemmaplan. Där man då kan ta sig ut med rullstol och meningen är också att du ska komma till mig ut i vatten på sommaren. Även om du inte kan springa som en antilop som bara gör. Ett annat är den där kyrkorinen. Det återkommer igen till den här tillgängligt landskap åt alla. Där vi då har dels en medeltida kyrkoruin och runstenar som berättar om våran gräns mellan vikingatid och medeltid. Läsbara skyltar är ofta ett problem eller borde inte vara. Det. Läsbara skyltar har jag upptäckt på många ställen att många skyltar utgår i folk ifrån att engelsmän och tyska har mycket bättre syn än vi svenskar. De har betydligt mindre typsnitt än de svenska skyltarna. Så att Börja med att försöka ha samma färg och samma kontraster, lite ljus Byrytning, inte rent kritvitt för det blända. Vi pratade ju nyss om belysningen här med tanke på risk för epanfall och liknande. Jag är själv epileptiker så jag tycker inte heller att den här belysningen är någon Och skulle jag gå ut, i en solig dag efter ja, säg, februari med nyfallens snö, skulle jag inte kunna gå ut. Så det är bara där just det där med vit baken, rent vid färg, gärna med brytning just. Viktigt är också att man inte bara ska göra det tillgängligt utan gärna också berätta för alla om att det faktiskt har funnits personer med funktionsnedsättningar i alla tider. Och ett sätt är vi Love där man faktiskt har satt upp och visar gamla hjälpmedel. Som ett strålande exempel att verkligen lyfta fram existensen. Modeller är en ytterligare ett sätt att verkligen uppleva. Jag menar att jag ser lite, men ser de som de inte ser ett dugg. De har inte en aning om hur husen ser ut, vad är det för typ av tak, vad är det för byggnadsmaterial, höger upp och så vidare. Och då kan man då dels göra modeller som man skapar för att visa på en hemmisgård eller ett museum. att tänker på till exempel kulturen. Men man kan också göra modeller för att sedan sälja till turister. Jag träffade flera hembygdsföreningar i Dalsla, där de har låtit sina lokala hantverkare skapa modeller och säljer dem till turister. Framför allt de som säger älskar modelljärnvägar. För det är mycket roligt att ha en riktig byggnad än en plastidé. Vilket gör att man kan få in extra material och extra pengar för underhåll av de kulturhistoriska byggnaderna. Andra miljö- och modeller är till exempel de här ifrån. Dels ifrån Ratan ligger uppe i Västerbotten. Och det här som kommer då ifrån Sölvesborg som visar en gamla klostret. Och utanför för att man ska kunna komma och uppleva kyrkan även när man inte har kyrkan öppen så har man skapat en bronsmodell precis som den där till höger. Just som visa det gamla klostret och hur det såg ut på medeltiden. Som man kan känna på dessutom. Modeller går också att använda i byggnadsvårdskurser och liknande. Det här är också från Dalsland som då tog upp en modell och visa gamla taktekniska metoder. Så att detta är något som också går i den rent pedagogiska verksamheten, om man bara vill. Ja, jag är på god väg. Jo, audioguide är en viktig sak. Jag själv skrev en grej om just audioguide på universitetet. Tillgänglighet. Och med det hjälpet så konstaterar vi att de här små grejerna går att visa ja, som i utställningar och liknande saker. Det här med mobiltelefonlösningar är en lösning, men inte den enda man behöver helt enkelt komplettera. Jag led faktiskt allmänhet för frågan om vilken sort man ville och det folk i allmänhet ville. Det var faktiskt så som man har till sin personliga spelare. Mobiltelefon var inte alls speciellt populärt. Tillgängligt landskap att alla är just ett projekt som vi skapat tillsammans med Stockholms länsmuseum, tillsammans med nu också Västmanlands länsmuseum och Västmanlands läns hembygdsförbund. Där vi då är så att man kan ladda ner ljudfiler till sin personliga spelare eller också om man nu är på plats att man kan ladda ner det med hjälp av en QR-kod till sin mobil om man nu tycker det är bättre. Men om man säger man behöver läsa på i förväg eller upptäcker att jag vill veta i efterhand, då kan man alltså gå in på hemsidan och ladda ner detta. Och det är inte bara en som står och pratar, utan det är dramatiserade, de här män med faktainnehåll. Och dessutom så är det syntolkningar också. Så om man nu inte ser något så har man ändå glädje av det. Just det där att få möjlighet att dricka kaffe och är en annan sak också vid det här guideprojektet och Just att få information, finns det café med gluten- och laktosfria alternativ? Eller är det bara att man får ut och titta på en hellrisning eller liknande? Detta var en ganska kort sak men jag skulle ju kunna berätta berättat mera egentligen, men den kommer kanske så småningom. Jag tänkte bara det, att jag jobbar ju på Sveriges Hembygdsförbund, så att ett samarbete mera mellan kulturinstitutioner, museer, hembygdsgårdar skulle kunna vara väldigt framgångsrikt. För allt om man ska fundera på bra hjälpmedel så räcker du att uppfinna dem på ett ställe, inte på 70.